Siis, kyllähän ihminen mieluummin tykätty halualla olla kuin jätetty yksin poissa kaikesta. Yksinäisyys. Mitä se on? Onko se osa minua? Onko se osa elämääni? Jättääkö yksinäisyys minut yksin? Yksinäisyys. Asia, mitä kukaan ei halua kokea. Mutta silti joillekin niin vain käy. Yksinäisyyshän kasvattaa pelkoa maailmaa kohtaan joka päivä. Se maailma täytyy kohdata. Jokkut viihtyvät yksin, jokkut taas kersivät siinä. Joillekin pako, joillekin kärsimys. Onko siis väärin olla omasta halustaan yksin? Ehkä? Ehkä ei. Kunhan ei ole yksin liian kauan. Tällä yksinäisyydellä on dementoituneen vanhuksen, ikuisesti hämmentyneet ja ryppyiset kasvot. Tämä yksinäisyys asuu kusiputkan ja mielisairaalan välissä olevalla tontilla, lasinsirujen ja ruiskujen maadoittamalla alueella. Tämän yksinäisyyden mielenmaisemaa pyyhkivät vuoroin kylmät, vuoroin kuumat kyynelsateet. Masennus makaa sohvalla, kylläisenä, mässättyään taas itsensä sähkyyn. Pian on hulluuden vuoro, astua peremmälle, ottaa aivojen poimut leikkikentäkseen. Kiikkaa, kiikkaa, keinussa kiikkaa, ylös, alas ja ympäri hei, joko pelottaa.